Interaktionsdesign handler veldig mye om «use your experience» og «use your interface». Det handler om hvordan folk interagerer med nettsider, apper eller ny teknologi. Da. Man lærer om å designe nye teknologier for mediebransjen, men så lærer man metoder og fremgangsmåter for å designe ny teknologi. Nå holder vi på å samle inn data og intervjue folk. Vi skal bruke eye-tracking og observere folk. Og etter hvert skal vi då lage en prototype for hvordan vi kan hjelpe å lage en bedre strømmetjeneste i VR. Det er ganske fremtidsrettet, og det er mange bedrifter som trenger UX-designere og UI-designere. UX det er mange som trenger oss.